Шануйте матерів, святих господніх дочок, Бо їхні сльози, як у староса, З очей котилися повільно о півночі, Нам кроплячи дорогу в небеса. Щоб ми не дихали гріховним пилом світу, І не сліпив нам очі промінь зла, Щоб ми могли протистояти вітру, Молитвою нас мати берегла. Щоб багатіли ми душею, а не грішми, Ціну любові знали у житті, Але розмови всі облишмо, і пошукаємо почуття святі. Ніхто з людей не любить так, як мати, Ніхто не пробачає, як вона. Їй перед Богом ще за нас відповідати, А ми й не бачили, що в косах сивина. Що руки погрубіли від роботи, Що з упали на ясне чоло, Але не зменшились душі її щедроти, І серце таке ж юне, як було. Всі наші долі нею пережиті, Їй біль дітей не би власний біль. Її повчання, як волошки в житті, а наш характер, як надутий джміль. Її пісні, немов вечірні зорі, мережили нам безтурботні сни, І коли снігом замітало все на дворі, була нам мати квіткою весни. Тож хай не в'яне материнська доля, хай не змовкає пісня на устах, Шануйте матерів, то Божа воля, вони ж свої віддали нам літа. Амінь.